Liaol Gua Vasilescu, replica Cip pentru Iohannis, iar, domnule președinte, de ce nu prezenta istenograma discuiei de la Cotroceni? Liaol Guca Vasilescu, ministrul muncii, reacționează dur la criticile presubinierea dintelui Iohannis pe tema politicii salariale. Aceasta susține ce în discuția de la Cotroceni, Claus Johannes nu a formulat acelea sublinierei critici sublinierei îi cere pre dintelui se publice stenograma discuțiilor. Claus Johannis despre legea salarizării și discuile, de la Cotroceni. La care am participat împreună cu premierul Dancila, e adevărat ca, cel puin în public, avem aborduri diferite. Exact! În discuii private avem acea i abordare. Iar, domnule preminter, de ce nu prezentai stenograma discuiei de la Cotroceni. Să se vadă exact cât de diferit gândim vis-a-vis -vis de soliciturile sindicalei de corectitudine alecii. Mă gândesc ca, dacă tot ne certa poate e bine să știe toată lumea cum vorbim publicii cu Minghiva. Unii dintre noi, scrie Iaul Olguca Vasilescu pe Facebook. din Klaus Iohannis a declarat luni seara ce lucrurile nu merg a sublinierea cum trebuie în domeniul salarizării sublinierei ce este treaba guvernului să corecteze problemele. În public avem opinii foarte diferite. Eu atrag atenția ce lucrurile nu merg a sublinierea. Sublinierea acum trebuie subliniere-i avem practic în fiecare zi puțin subliniere cer sindicale, iar guvernant și se ce nu vede nimic subliniere-i repeta sublinierea mecanic ce totul este în regulă. Lucrurile nu sunt în regulă, dar este treaba guvernului să vadă unde sunt cauzele acestor nemulcumiri sublinierei să le corecteze, a declarat Iohannis. El a făcut referire sublinierei la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Viorica Dencil sublinierei cu ministrul muncii, Lia Olguca Vasilescu, pe tema salariilor din sistemul bugetar. Cred ce am dat un semnal foarte clar la momentul respectiv. În chestiunea salariilor, lucrurile nu merg a sublinierea cum ar trebui, sunt probleme, sunt numeroase probleme sublinierei am rugat pe toată lumea implicată în proces să se apuce de treabă sublinierei se îmbunteceasc sublinierei cadrul subliniere ieri abordarea specific a mai spus presubliniere din tele.